Victor Ponta îi răspunde lui Adrian Nestase, Crina Antonescu a anunțat public exact asta a făcut. Fostul premier Adrian Nestase susține că în anul 2012, când José Manuel Barroso i-a dat celebra list cu 11 puncte premierului Victor Ponta i-ar fi interzis să fac graieri individuale.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 Grina Antonescu a anuntat si public ca nu va face gratiercat este interimar si exact asta a facut, a spus Victor Ponta, pentru stirii pe surse.